Hei, i denne filmen skal visa vise deg hvordan du bruker multiple choice funktionen i student respons systemet Mentimeter. Første gang jag starter opp en presentasjon så må jeg gå in och trykke på New Presentation. Jeg har allerede opprettet en konto. Så må jeg gi et navn på denne presentasjonen og jeg skriver in student som mitt multiple choice spørsmål skal handle om. Og så trycker jag på Create Presentation. Här går jag in, O nå får jeg muligheten bort til høyre og velge hvilken spørsmålstype jeg skal ha. Og i denne filmen skal vi vise fram multiple choice. Jeg klikker på multiple choice. Det første jeg må gjøre, det er at jeg må skrive inn spørsmålet. Mitt spørsmål er hva er riktig bruk av resultatene i SRS, altså forkortelsen for studentresonssystemer. Jeg liker heller ikke dette bakgrunnsbildet, så jeg går på Teams og så velger jeg en blank bakgrunn slik at jeg slipper å ha et bilde i bakgrunn på min presentasjon. Så skal jeg sette inn både de riktige og de feil alternativene under options. Nå har jeg skrevet in på de tre åpne feltene som var her. Hvis jeg ønsker flere alternativer på å in så kan jag trykke på Add. Og da kan jeg skrive in et fjerde og et femte alternativ, hvis jag vill. Så må jeg bestemme hvordan jeg ønsker resultatene vist på skjermen. Da har jeg mulighet på diagram bars, eller donut, eller pie, eller Dots. Da representeres det visuellt med prikker hvor mange som har svart hver enkelt alternativ. Jeg velger bars på min presentation. Så er det jo det spørsmålet. Er vi interessert i å avsløre det riktige svaret? Ja da må vi gå ned her og haka av for show correct answer. Og så er det spørsmålet om vi vil ha svaret i procent eller ikke. Det kan vi velge her. Jeg tar med det i denne omgang, og så går jeg opp her, og i mitt tilfelle så er det den første som er den riktige, og da markerer jeg ut den. Eh, ofte så bruker jeg på viktige spørsmål så bruker jeg at det er lov til å, at det er flere svar som er riktig, eh, og da kan jeg la eh, deltakerne få lov til å svare flere svar. Hvis ser haker av nederst til høyre her, på å la de svare flere spørsmål. Det skal ikke gjøre i dette tilfellet, så nå er jeg klar for å starte min presentasjon. Jeg som lærer har jo vært inne på mentimeter.com, mens studenten, eleven, kursdeltageren, den må gå ut på menti.com, og så skriver de inn den koden som står på toppen her, nemlig i mitt tilfelle hadde det vært 51 30 Nå kan jeg se nede til høyre at seks personer har svart på mitt spørsmål. Nå kan jeg trykke på Enter for å vise hva som var det riktige svaret, og det var å fokus på både riktige og gale svar. Dette kommer frem her på en måte, og klikker jeg på barn så får jeg vite hvor mange personer i stedet for prosent som har svart hvert enkelt spørsmål. Rent pedagogisk så anbefaler jeg nå at du går gjennom også de feil svarene, spesielt det svaret som tre stykker har svart, for det er jo faktiskt tre stycker som trodde at dette var det riktige svaret, og da trenger de å få en en forklaring på hvorfor dette ikke var riktig i forhold egen egenlæring.